فناننا علاء احنا بنسوي حمله لبلو في رمضان حلو بتجمع غوطي بلو بتربح جائزه بتجمع احرف بتر... كلمه بتاخذ جائزه انساك هلا احنا بدنا نسوي تحدي انا وياك انسى تحدي بلو بدي اشوف مين نفسه اطوال يا انا يا انت مش انت مطرب طح. هو أنا بدي اتحداك في النفس يلا بدناش موال خلينا نحكي بلو نسويها زي كيف موال يعني. يلا بلش انت يلا ببلش انا بلو بو بو ليش تزحلق؟ تفضل كمل حضرتك اه تفضل بلوووووو هذا شكله مطول عشرات الجوائز في حملة افتح جمع واربح مع بلو لمعرفة كل التفاصيل على صفحات بلو ارب في انستغرام تيك توك فيسبوك بلو سيد من جمعنا كمل انت للصبح انا يعطيك العافيه خليه خليه مكمل براحتك